<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الخفة عموما هي اداء الشيء برشاقة او لأداء برشاقة اما بالنسبة للالعاب فهي كل لعبة الدور ديالها هو التسلية جمعنا ما بين الالعاب والخفة فالخفة كتولي شي حاجة لي مكتبانش شي حاجة لي خفية مما ينتج عن ذلك لا ماجي الالعاب السحرية تكتبوا فرجة ممتعة، مبار رمي اعطيني يديك بحال هكا، ها أنت دير بحال هكا، غنحط لك واحد الكرة هنا، واحد الكرة هنا ياك، دابا آش غندير؟ غا غادي نحط واحد الكرة عندي هنايا في يدي، وهاد الكرة هادي زير عليها في هدي. ياك عندي واحد الكرة هنا <تصفيق> وحده هنا غادي نجير بحال هكا تحل هذيك ها انت شوف غنعاودوها بشويه دابا غنجي نوريها لك من الاول غتسد عليها ها هي ها هي عندي كوره هنايا ياك وشحال من كوره عندك هنا؟ وحده هنا حليتي ايوا جوج حاجيب حاجيب، صبر غادي نحيدوا وحده واقيلا هذا بزاف، ياك عندي واحد الكرة ياك غنحطها لك هنا سد عليها مزيان، ياك شحال عندك هنا؟ وحدة وحدة وأش من لون؟ حمر جرب بحال هكا حلا. يا يوسف يا عبد، يا عبد، يا عبد، يا عبد، يا عبد، يا عبد، يا عبد، يا عبد، يا عبد يا عبد يا <تصفيق> <عميور>. <تصفيق> <تصفيق> اول كلام تقال على التجربه فهو واش نضار مريض <تصفيق> واش باغي تموت وباغي تصيفطني بطبيعه الحال التجربه واحد الحاجه اللي صعيبه بزاف التجربه الاولى فاش تمشيت على الزاج غير هو التجربه الاولى كانت على مستوى الرجلين يقدر انك تسلك ولا شي حاجه من هاد التجربه <تصفيق> مستوى الصدر والقضيه فيها مصيطه بريك الحجر جيه المسمار بصماله ديال الكليك ديال ديال ما لا راو التلفزيون واه خدي عندك شي مطرقه تاع عندك شي مطرقه بابا الرامي مطرقه شوف هذا المسمار واش حقيقي هو هذاك شوفه بابا هذا المسمار المطرقه ديال بابا الرامي حقيقي ها شد ها وايد. إش بدأ مهيدو؟ هل ما مشوية؟ إيه. سوبر نعاود، ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها Guys. <laughs>